Dobar dan, ja sam Irina Damljanović i danas pričamo o dupljerima. Dupljere ste mogli preko ovog crtonog filma jako dobro da upoznate. Najpre ova klovena ribica živi na koralnom grebno, a korali su dupljeri takođe. Kloven ribica je u jednom trenutku bilo u situaciji da ima trku kroz jato meduza, meduze su takođe dupljeri. Pravilo je bilo, smeju da se dotakvu klobuci, a ne smeju da se dotiču ove ručice. Zašto? Zato što su na njima žarne ćelije koje žare, odnosno imaju određeni otrov. Ali kako to da je jedna riba stradala, druga nije? Pa zato što klovom ribice žive u zajednici sa morskim sasam. Morske sase su takođe dupljeri i one su, ove ribice su u stvari na neki način navikle, naviknute i otporne su na taj otrov koji proizvode žarne ćelije. Dakle, žarne ćelije i ručice kod korala morskih sasa i meduza, odnosno kod dupljara. One se nalaze ovde sa spolješće strane u zidu, naročito ih ima puno na, na ručicama i evo kako izgleda kada nije aktivirana. Ukoliko je nešto dotakne, ona ispaljuje nekakvu strelicu sa otrovom i to je ono što žari. E, dupljari su prvi tokom evolucije organizmi koji imaju usni otvor. Znači od njih su stariji i jednostavniji i jedinosuđeri, znači evo ga ovde usni otvor a kada zavirimo šta je iza, je duplja za varenje. Duplje je možda vama nepoznata reč, ali to je u stvari jedna šupljina, jedan prostor koji je specijalno određen za varenje. Dakle, ove životinje hranu hvate u dručicama, pa je unose u usta, tuje vare u toj duplji i onda malo bljak, ali izbacuju kroz isti taj otvor nesvarene delove. Da bi mogli da urade to, Da, da na taj način se hrane, odnosno da love oni moraju da se kreću a to je obezbedjeno time što imaju određene mišićne ćelije evo ovde ih vidimo na ovom uzdužnom preseku a ovde je to ovaj pojas beličasto-žučkasti na ovom a, popričnom a, preseku i te oni imaju u stvari dva tipa tih mišićnih ćelija jedne se, su a, a, uzdužne a drugi su kružne i kako se one grče tako i sasa može da se pokreće i doseže do svoga do svog plena. Da bi mogle da se pokriču mišićne ćelije, ne, neophodno je da im nešto šalje signal o tome, a to su nervne ćelije i to je još jedna novina a, kod, a, tokom evolucije, a prvi put se javlja kod Dupljera. Nervne ćelije su raspoređene kao neka a, mreža, znači nema centrala i nema nikakvog mozga niti bilo čega što je tome slično, a evo kako one prožimaju ta a, Ovo, ovo su ovde nervne ćelije, ovo su te mišićne ćelije i evo neke od nervnih ćelija malo dolaze do površine i u stvari one su neko, neka vrsta čula i reaguju na dodir. Ako bi vi dotakli SAS-u, pošto nema mozak i centralu, ona praktično kao da ne zna gde je dotaknuta, samo je osjetila dodir i cijela se pomera. Dakle, SAS-a, odnosno dupljeri, posljeduju na dražljivost, to je neku vrstu čula. E sad ovdje ima jedna mala minijaturni uh, dupljer kao jedna mini slatkovodna morska sasa od nekoliko milimetara ona živi zakačena za vodenu vegetaciju i zove se hidra i ovo je u stvari presek ove ovde životinjice e, ono što su biolozi to uočili i što je jako značajno da je ovo još jedna novost mnogo novosti donosio ovaj i dupleri e, a to je da imaju tkiva to jest da se njihova ćeli jeste da su jednostavna, ali su tkiva a to je da su ćelije nekako specializovane, da ne menjaju e i da obavljaju zajedničkim snagama određenu mogu. Ovde je to varenje, ovde je to pokretanje kod ovih mišića ili ove nervne ćelije, a evo kako izgleda ta baš prava hidra pre poprečni presjek na pod mikroskopom. E sad dolazimo do još sled jednog životnog procesa, a to je disanje. Disanje podrazumeva uzimanje kiseonika. Za uzimanje kiseonika ovim morskim, uopšte ovim vodenim životinjima nije neki pretjerni problem ki se onika ima u vodi i praktično svaka ćelija može da uzima i da diše sama za sebe, slično je sa izbacivanjem štetnih materija, takođe u vodu svaka pojedinačna ćelija izbacuje i tako obvelju ove dva životna procesa. Raznožavanje, ovako jednostavni organizmi, znači i pored svih ovih novina oni su i dalje vrlo jednostavni, oni prave pukoljke na, sa strane na svome telu i to je bespolno razmožavanje, a oni imaju i polno razmožavanje, odnosno prave polne ćelije, jer evo ovde vidimo ovde odlačeno sa ovari, odnosno sa jajnik, znači to su opet neke specializovane ćelije, koje su zadružene za pravljanje polnih ćele. bila to jajna ćelija ili spermatozoin. Onda se te polne ćelije ispuštaju u vodu, u vodi se obavlja oplađenje i dobijamo male, nove dupljere, bila to morske sase, bili to polipi korala ili možda meduze ili neki kolonijalni oblici, to znači gde više jedinki žive zajedno i one postoje. E, ono što je važno da primetimo jeste da je osnovna građa ovih životinja ista, bez obzira kojoj grupi pripadaju, znači imamo ručice, imamo, ručice, imamo usta, usta e, duplja za varenje, sad da li stoji ovako kao sasa ili stoji na drugu strani kao meduza, to je manje važno, ali ta osnovna građa je ista. Kod korala, oni, imaju, oni su kao od minijaturnih sasa, pa ih zovemo polipi da bi napravili razliku, i oni grade neke čvrste skelete i nekako su tako gomila njih smešteni zajedno i čine koralne grebena, odnosno ostrva, znači na svakom od ovih korala koji izgledaju ovako kao buketi neki, Ima, ima mnogoštvo tih malih polipa i e, oni od tih svojih čvrstih skeleta ko, u kojima praktično žive, oni u stvari prave te koralne grebene koji su onda osnova da budu naseljeni e, i drugim živim bićima i da prave te divne životne zajednice koralnih grebene. Dakle, sada smo sigurni da e, grupa dupljara pripada carstvu životinja i to da je čak nivoa posebnog tipa, odnosno phylon, Dakle, dupljari su poseban tip za one koji nisu upućeni u klasifikaciju, imamo poseban video i ono što smo učili o dupljerima jeste koje vrste postoje, koje su osnovne karakteristike dupljara i istovremeno i evolutivne novine i kako obavljaju različite životne procese. Nadam se da bilo korisno.